لا تقولوا عن في دابا ها هي في الله بخير الله يجعلكم بخير يعني في المنطقه وتكون في اجواء اخويه وحتى كنشكروا اللجنه المنظمه والناس الساهرين على المهرجان ونجيب التحيه من كنت منها من الناس المسؤولين لأنهم يعني شميت الدعم لحدنا هاته هواية هاته اللي بصراحة كنا هموه في هاته بلاد دي اخر وكنت نشكر جميع الحضور اللي ساكتناه وجميع نشكر الصحافة من الصحافة إلى حتى الناس نسبيلين كما وشكراً انتقيم ديك المستوى السباق من ناحية يعني مشاركة يعني في في المستوى صراحة من نظر المشاركة نظر الناس اللي مشاركة في مستوى التحسن كنتمناو العام الجاي أو بالنسبة يعني التقييم ديالك هذا الميراج هذا هاد حتى الميراج اللي كتنضم في مسابقة الزلوقي التقييم ديالك مع الميراج الأخرى... بصراحة في تفاجؤ من الجماهير ما صراحة في أول مشاركة اللي هي فيه في المستوى في روسيا يكون أول ما يا وداه فضل الله الحمد لله فزنا بالسباق تاع ريش واليوم كتعاود تجد التاريخ يا الله مقدمين يا استاذ الناس كنبغي نشكروا البطاقه كامله الحمد لله رحنا غنيين عن التعريف وكيعرفونا الحمد لله جميع السياده وجميع المولوعين وشكرا لكم وشنو كتقول هذا السيد هاد الغزال هذا السلوك هذا اللي فاز بالسباق شنو كتقول لهاد و... المناسبه في <سيباك> السباق ديالو حيت ما كيهضرش حتى في بلاصتو وكتكون قلبها على قلب مولاها إلا كان مولاها قلبه مزيان كتكون حتى هي مزيانه الحمد لله. ضر في ما كيخيف غير واحد الرساله اللي خصها توجه يعني دائما كنشوف جميع الملتقيات اللي كتبغيو توجهوا انتما للناس المسؤولين خصو وزاره الفلاحه في الترخيص ديال جهن... الكلاب في الترخيص هي كنبغي نوجه الناس والجمهور الكريم شفتوا لهاد القطار هذا القطار وهذا راه تراث ما كاينش عندكم بحال هذا راه تراث تراث لجدادنا كنطالبوا ما كنطالبوش بشي حاجه كنطالبوا بالحقن ديالو بغينا حتى حنا نخرجوا نصيدوا بوجهنا احمر بغينا الرخصه بغينا الناس الناس نسحب هاد السلوك قادرين وقاطر يهتم لكي يعملوا صحاب صلاح يعملوا صحاب صلاح